Труменіє зоря, і за обрій упав Місяць яблуком червонобоким Я козачка твоя, я дружина твоя Пана полкованику мій синьоокий Я козачка твоя, я дружина твоя Пана Пане поковане, кумісеньо-окий горять, вартовії не сплять Ген розвіявся спокій на попіл Я козачка твоя, я дружина твоя Пане поковане, кумісеньо-окий Я козачка твоя Вони кумі синьо -огоки. Руку дам на конях, а стріла обмина Полетімо у двох, все в широкий Я козачка твоя, я дружина твоя Твоя, пане полковнику містиньо овокий Ти на мене чекай і надій не втрачай На шляхах світової толоки Я козачка твоя, я дружина твоя Пане полковнику містиньо козачка твоя, я дружина твоя, Пане полковнику, мій синьоокий. Я козачка твоя, я дружина твоя, Пане полковнику, мій синьоокий.